صلى الله وسلم بعد الله لا بعد الله الله من الشيطان الرجل. قال الله عز وجل يرفع الصالحين اسلهم لهم جنات الله عنه ورضوا ذلك الفوز العظيم اللہ عالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملے سچ بولنے والے کو قیامت والے نے اس کا سچ بولنا بہت نفع دے گا اللہ پرانے پاس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچ بولنے والوں کو سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے ایسے بغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ سچے کو لیکن بعد میں اس کو سکون نصیب ہوتا ہے کیونکہ اللہ العالمین سچائی کا حکم دیتا ہے سچ بولنے کا اللہ نے قرآن حکم دیا ہے تو اس کے اندر انسان کو بہت خیر ملتی ہے اور نبی علیہ, نے فرمایا کہ علیہ کو لاد پکڑو نصر کا یا سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے سچ بولنے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے اللہ رب العمین کی رحمت ہوتی ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے جو بات ہے حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے وہ کرتا اس کو مزید نیکی کرنے کی توفیق جو بندہ جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو سچ بولنے سے ایک اس نے نیکی کمائی ہے اللہ رب العالی اس کو مزید نیکی کی طرف توفیقت کو تلاش کرتا ہے بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی اداس جب بات کرو تو سچ بولو سچ کہو ادا بات تو جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو وہ تم ادا کرائی جائے امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کی امانت کے اندر خیانت نہ کرو بلکہ امانت کو ادا کر اور تین چیزوں کو اور ذکر فرمایا کہ حفاظت کرو بہت سارے ذکر فرمایا تو تین چھ چیزوں کو اگر تمہارے اندر وہ موجود ہیں تو, میں تو میں مال دیتا ہوں اور دنیا میں نبی اسلام نے تمہارے اندر چار چیزیں ہیں چار چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو دنیا جہاں جو بھی تم چھوٹ جائے تو میں اس کی وجہ سے کوئی